N-a acuz, după bomba lansat de Udrea, statutul de refugiat provizoriu. Replica trananta a pretorului fostului ministru. Avocatul Elena Iudrea a anuncat, vineri, la înalta curte de casacie sub sublinierea justicie, ce fostul ministru a primit statutul de refugiat politic în Costa anuncul a fost făcut la termenul de vineri al procesului în care se judecă dosarul Gala Bute. Direcția Națională Anticorupție a reacționat prompt la anuncul apretorului fostului ministru. Procurorul Dna a susținut în sala de judecat că Udrea nu beneficiază de statutul de refugiat politic, ci a obținut un carnet provizoriu de refugiu. Nu rezult nici în acel document ce i s-a dat statutul de refugiat. Se arată ce există un interviu acolo când ia susținut în fața noastră ce în imposibilitatea de a se prezenta aici. Documentele au titlu provizoriu sublinierei evidenciaz ce i se permite subliniere de rea subliniere nici de cum ce are statut de refugiat. Luați act de natura tendencioas de traducere a documentelor. Se vorbe sub liniere ten actul respectiv de un carnet provizoriu, a reclamat procurorul din sala de judecat. Surprins tor sau nu, avocatul fostului ministru nu-i infirm afirmațiile reprezentantului direcției Naționale Anticorupție. Nu a citit bine, pe de-o parte. Pe de alt parte, ce a primit carnetul de refugiat, are acest statut. Este provizoriu cea subluguierea e procedura. Punct este adevărat ce e pe un an de zile. Urmează să se efectueze în continuare verificări. După un an de zile, va primi statut de refugiat politic permanent. Este provizoriu pentru ce sublinierea este procedura. Are acelea sublinierei drepturi ca sublinierei cel de statut permanent. Doamna Udrea nu a fost chiar un om de rând, a precizat. Veronica Redulescu la laie era din sediul în altei curci. Judecătorii de la Înalta Curte de Casacie sublinierei justicie dezbarc ultimul termen în dosarul Galabute, în care Elena Udrea a fost condamnată în prim instant la subliniere a de închisoare pentru luare de mit sublinierei abuz în serviciu. Elena Udrea se află în prezent în Costa Rica, iar la termenul anterior a anuncat prin avocat și să-i ced o resubliniere au declaratie în cadrul procesului, însă nu se poate prezenta, deoarece este însrcinat iar medicii i-au recomandat să nu se deplaseze.